Välkommen till Freskati biblioteket Här på biblioteket har vi samlat alla kursböcker på ett ställe. och Jag tänkte visa hur du tar reda på om en bok finns inne och var den står någonstans. Jag ska hitta den här boken, Läsundervisningens grunder. och För att ta reda på om den finns tillgänglig och var den står så börjar jag på bibliotekets webb. Börja med att gå till su.se-biblioteket och gå till den blå sökrutan och sök efter boken. I det här fallet skriver jag in bokens titel, Läsundervisningens grunder. Men det går också bra att skriva in till exempel författarens namn. Klicka på rätt titel i träfflistan och scrolla sedan ner på sidan till den grå rutan. Här kan du se att boken finns tillgänglig på Frescati biblioteket och att den är placerad i bibliotekets samling för kurslitteratur på treplan i biblioteket. I kursboksamlingen är boken placerad antingen efter författarens namn eller efter bokens titel. Under rubriken Hylla så ser du att i detta fall är det bokens titel du ska leta efter, Läsundervisningens. Skulle boken vara placerad i hyllan efter författarens efternamn så skulle istället det stå här. Under Lånepolitik så ser du att den här boken räknas som kurslitteratur och det innebär att boken står i bibliotekets kursboksamling och att den har en lånetid på sju dagar. Under Status ser du om boken finns tillgänglig på sin hylla i biblioteket eller om den är utlånad. Och ifall boken är utlånad så ser du under Datum vilket datum som boken ska lämnas tillbaka. Om alla exemplar av boken skulle vara utlånade kan du reservera boken och det gör du genom att klicka på ikonen Låna reservera och sen i nästa steg på Köa. Om du inte redan har loggat in med ditt universitetskonto så kommer du nu behöva göra det. Bekräfta att du vill låna boken genom att klicka på Fortsätt och sen får du ett mail när boken finns tillgänglig för dig att låna. Nu har vi alltså sett att boken som jag letar efter finns tillgänglig på biblioteket och att den står i kursboksamlingen. I kursboksamlingen är alla böcker placerade efter bokens författare eller titel och alla böcker oavsett ämne står blandat uppställda från A till Ö. Boken Läsundervisningens grunder är placerad efter sin titel och alltså ska jag leta efter ordet Läsundervisningens. Jag går därför till hyllan märkt med ett L. För att hitta boken i hyllan kan du ta hjälp av böckernas märkning. Den bok vi letar efter är märkt med läsundervisningens. Här är den. Skulle inte boken stå på sin plats i hyllan kan du alltid kolla på bokvagnarna. Där står det nämligen böcker som nyligen har återlämnats på biblioteket men som vi ännu inte har hunnit sätta upp på hyllan. Men jag har ju hittat min bok så nu är det dags att låna den. Sätt ner kortet vid markeringen och lägg boken inom den markerade rutan. Man kan också låna med sitt personnummer och sin PIN-kod. Glöm inte kvittot där du kan se bokens garanterade lånetid. Om ingen köer på boken så kommer den automatiskt lånas om i ytterligare en vecka. Du kan alltid hålla koll på dina lån på Mina sidor på bibliotekets webb.